Десятирічна харків'янка Мирослава Ніконурова до Тернополя приїхала разом з батьками та сестрою. Нас прийтили та є, де спати. Дуже велике спасибі. Мати Мирослави Катерина розповідає, у квартирі, де їх поселили, живе ще дві сім'ї з дітьми. Сюди вони заселилися 27 лютого. «Ми проїхали великою компанією, також сім'ї з дітьми, ми їхали картеджем, щоб не загубитися, нас одразу прийняли і кормлять нас дуже смачно, поселили, що могли, приобріли, на чому спати, спали на матрасі. Людям велике, велике спасибі. Тернопіль – дуже гарний город, люди дуже добрі». В іншій квартирі одеситка Тетяна Міюс розповідає, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, поверталася додому з Івано-Франківська. Жінку прихистили в Тернополі. Вона показує, як облаштувалася в кімнаті. Все дали постіль, он подушку, все маю під Одіянік, одіяло молитовники. Є молюсь, читаю, щоб уже. Закінчилася ця війна, щоб це було все тихо, мирно, у нас на землі, всім діткам і людям, всім, щоб було мир на землі і все, бо це найголовніше – з Богом живу, ось молюсь день і ніч. Люди з областей, де тривають обстріли, зможуть жити в цих квартирах до закінчення війни. Забудовники за житло грошей не беруть, каже ріддіалторка Марія Хомин. Тут все безкоштовно, навіть комунальні платежі. Наші хлопці, які є власниками цієї будівлі, того приміщення, вони, напевно, що як ніхто з перших зрозумів, що це біда. Це біда. І люди, не всі приїхали, тут зараз вже почали облаштовувати, там хтось докупили в епіцентрі якусь полочку і так далі. Це була просто пуста квартира, тут взагалі нічого, тут плиточка була на землі. І все. І люди зрозуміли, що от тих пару тисяч гривень, які вони мають в кошельку, це певно, що все, що вони могли взяти. І тому вони вирішили, що, нехай би. я кажу, ну, я так і говорила, кажу, давайте ми пофотографуємо показники лічильників, ну, тому що тут електропалення, ви розумієте, що воно... Е Мотає, і батареї висять, і бойлери, і все ж дуже дорого зараз обходиться, місяць часто люди проживають. Мені сказали, цього не треба робити. Розберемося, мені сказали хлопці. Також, каже Марія Хомин, людей з областей, де тривають обстріли, які живуть у цьому будинку, ресторатори міста безкоштовно забезпечують обідами і вечерями. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.